مرحبا بكم اليوم سنتحدث عن العجائب السبع في فترة القرون الوسطى وقد تكون بعض هذه العجائب قديمة جدا لكن لم يتسنى للناس تجميع هذه القائمة إلا بعد بدء السفر حول العالم لا يوجد مؤلف واحد لهذه القائمة ولكن هذه هي العجائب السبع من هذه الفترة التي يتم تمثيلها بشكل رئيسي في قوائم مختلفة ونبدأ رحلتنا في روما حيث نزور الكولوسيوم الذي بني حوالي عام 70 ميلادية يمكن لهذا المدرج العملاق أن يستوعب ما يقرب من خمسين إلى ثمانون ألف مشاهد لجميع أنواع الترفيه. وكان مشهوراً بالمسابقات الجلادية والمعارك المزيفة التي كانت تشبه أداء المسرح. بعض الأحيان كانوا يعقدون أيضاً إعدامات أو عروض أخرى أمام الجماهير الكبيره وأطلق على الكولوسيوم اسمه نسبة إلى تنثال الكولوسوس في رودس بسبب حجمه الهائل، وما زالت كلمة ضخم تستخدم اليوم كصفاً لهذا النوع من الأشياء. رغم تعرض الكولوسيوم للتدمير بسبب الزلازل عبر السنوات فإن معظم أجزائه ما زالت قائمة ويعد واحدا من أشهر معالم الجذب السياحي في روما وفي إيطاليا أيضا يمكننا زيارة مدينة بيزا لرؤية برج بيزا المائل الشهير لم يكن هذا البرج الذي يصل ارتفاعه إلى 185 قدما أو 55 مترا مصمما للميلان ولكن بسبب التربة الرخوة التي تم اكتشافها أثناء البناء غرق الأساس حاولوا إصلاح المشكلة، ولكن في النهاية تم ترك البرج يميل بزاوية خمس درجات لا يزال هوية المهندس الذي بنى البرج مجهولة، ومع ذلك تستمر الجهود المستمرة للحفاظ على البرج وإعادة ترميم واجهته والآن يمكن للزوار صعود الدرج الداخلي للبرج مقابل رسم بسيط ونتوجه الآن إلى الصين لزيارة الجدار العظيم يتوسع هذا الحصن الضخم على مسافة حوالي 13 ألف ميلاً من نهايته إلى نهايته وعلى الرغم من تلف العديد من أجزائه فإنه ما زال يثير الإعجاب فلماذا تم بناء هذا الجدار؟ يعتقد أن بعض الأجزاء تم بناؤها بشكل خاص للحماية من الغارات والهجمات فيما تم إنشاء الأجزاء اللاحقة لتحقيق السيطرة على الحدود ومنع دخول وخروج الأشخاص بعد أن أصبح التجارة والتبادل التجاري على المستوى العالمي ممكناً يمثل هذا المشروع الضخم إنجازاً لافتاً واستغرق حوالي ألفين عام لإنجازه بالكامل على الرغم من أن الإمبراطوريات بنتها تدريجياً إلا أن هناك فجوات كبيرة بينها تم بناء الأجزاء الأخيرة منها في القرن السادس عشر وعلى الرغم من الاعتقاد شائع إلا أن الحائط العظيم لا يمكن رؤيته من الفضاء على الرغم من أنه لا يزال مذهلاً للغاية عند رؤيته شخصياً تملك الصين عجزاً عالمياً آخر برج الخزف في نانجينغ كان هذا البرج يبلغ طوله تسعة طوابق وكان من المخطط أن يتم بنائه بحجم أكبر لكن البرج الأصلي تم تدميره بشكل كبير خلال الثورة التايبينغ في القرن التاسع عشر تم بناؤه باستخدام طوب الخزف الأبيض الذي يعكس أشعة الشمس وبينما تم تدمير الأصلي إلا أن هناك نسخة بحجم الحياة تقف حتى اليوم في نانجينغ تم بناؤها بسبب تبرع قيمته 156 مليون دولار أمريكي تم التبرع بهذا المبلغ من قبل متبرع واحد فقط وهو أكبر تبرع واحد في تاريخ الصين نتوجه الآن إلى مدينة إسطنبول في تركيا للحديث عن آيا صوفيا تم بناء هذا المبنى في الأصل ككنيسة وكاتدرائية ولفترة طويلة كانت أكبر كاتدرائية في العالم لمدة تقريبا 1000 عام يقال إنها غيرت تاريخ العمارة إلى الأبد ولا يزال الناس يتوافدون عليها للاستمتاع بها على مر الزمن تغيرت أغراضها كثيرا من كنيسة مسيحية وكاثوليكية إلى مسجد والعكس استن الآن يعتبر المبنى متحفًا مفتوحا للجميع للدخول والاستمتاع به دون خدمة أي هدف ديني لكن ليس الجميع سعداء بهذا الوضع حيث تجري احتجاجات وعرائض من الناس الذين يرغبون في تخصيصه مرة أخرى ككنيسة أو كمسجد لهذا المعجزة التالية نعود إلى مصر إلى مقابر كوم الشوقافة هذه السلسلة من المقابر والتي تسمى أيضا المدافن هي من بعد تعامل العالم المصري واليوناني والروماني حيث تأثرت الثقافات ثلاثة على النحو الكامل في النحت والزخرفه في هذا المكان كان يبدو أنه مخصص لعائلة واحدة فقط ثم توسع ببطء ليشمل عائلات اخرى وحتى الحيوانات، بما في ذلك غرفة كاملة لعظام الخيول التي خدمت سيدها الامبراطور كاراكالا في عام 215 مترا. لا يزال هذه المقابر يجري فيها الحفريات والبحوث، حيث يصعب الوصول الى بعضها والبعض الاخر تحت الماء. ويأخذنا آخر معجزة في هذه القائمة إلى انجلترا، حيث نجد ستونهنج. هذا المعلم يتميز بتماثيل عالية بارتفاع 13 قدما مرتبة في دائرة يعتقد أنه تم بناؤه في وقت مبكر بحوالي عام 3000 قبل الميلاد مما يعني أنه يقف الآن لأكثر من 5000 عام لماذا لم يتم وضعه في قائمة المعجزات القديمة؟ تسألون مرة أخرى تم إنشاء تلك القائمة من قبل الشعوب المتوسطية واحتوت على معالم أقليمية فقط لكي لا يعلموا بتلك الآثار الأخرى مثل هذا النصب وفيما يتعلق بغرض الموقع يعتقد في الغالب أنه موقع دفن ومكان للاحتفال بالموت درس العديد من الباحثين هذا الموقع والخطوات المختلفة في إنشائه بما في ذلك الانحناءات في الأرض وبقايا الأحجار والأشجار التي لم تعد موجودة تم إجراء بعض الأعمال الترميمية خلال القرن الماضي مما ساعد في إعادة الأحجار التي سقطت ووضع الأشياء في أماكنها المفترضة كسائح يمكنك زيارة الأحجار والنظر من بعيد أو يمكنك محاولة جدولة جولة خاصة تسمح لمجموعات صغيرة جدا بالسير بحذر في الموقع نفسه وهذا كل شيء عن عجائب العصور الوسطى السبع وفي الوقت الحالي اشترك وتفقد المزيد من الفيديوهات سأكون ممتنا لكم وشكرا على المشاهدة